תסתכלו על הצורה בו מחוברים הקבלים של שישה ושלושה פרט. מה יקרה כשנחבר אותם לסוללה בעלת שמונה וולט? כמו בכל הקבלים, המתנים ייפרדו, השלילים יעזבו את הלוכות הימנים של הקבלים והיימשכו אל עבר ההדק החיורי של הסוללה, כשהם לצד השני, קורה משהו מעניין. המתנים מגיעים עליהם לבחור האם להגיע לקבל בן השלושה פרד או לקבל בן השישה פרד. כל קבל יקבל חלק מהמיטן. אך מכיוון שהקבל בן השישה פרד הוא בר כפול מזה של השלושה פרד, הקבל בן השישה פרד יעדור פעם מário יותר מיטן מאשר הקבל בן השלושה פרד. פי שתיים שליליים ימשקו ללוח הימני של הקבל ב� ופי שתיים שלינים יאגרו בלוח של הקבל בין השישה פרד. אוקיי, הקבל בין השישה פרד יקבל פעמיים יותר מהשנים. מה כמות המטען שיאגרו הקבלים האלה? למרות שהמעגל נראה קצת מסובך, די קל במקרה זה למפה את האגורים. הסיבה לכך שזה קל היא ששני הקבלים מחוברים ישירות להדקים של הסללה. כלומר, הצד החיובי של הקבל בן השישה פרד מחובר ישירות להדק החיובי של הסוללה והצד השלילי של הקבל בן השישה פרד מחובר ישירות להדק השלילי של הסוללה. תרושה דבר שהמתח buns פני הקבל בן השישה פרד יהיה שווה למתח הסוללה שהוא 8 וולט במקרה הזה. אותו דבר נכון עבור הקבל בין בן השלושה פרד גם哈מתח intricate הקבל בן השלושה פרד הוא 8 וולט הצורה הבאה הקבלים האלה מחוברים היא כל אחד מהם מחובר לסוללה בתשמונה וולט בעצמה, כי שניהם מקבלים את מלוא המתח של הסוללה. לאחר שאנחנו יודעים מהו המתח על פני הקבלים, נשתמש בהגדרת הקיבול כדי לקבל את הניתנים האגורים בהם. עבור הקבל של שלושה פרד נצאים תיבול של שלושה פרד. במתח של שמונה וולט מקבלים שמיתן האגור בקבל של שלושה פרד הוא 24 קולון. נעשה את אותו חישוב עבור קבל של 6 פרט. נעציב קיבל של 6 פרט למתח של 8 וולט, ונקבל שהמיתן העגור בקבל של 6 פרט הוא 48 קולונות. כפי שמענו, המיתן אגור בקבל של 6 פרט, הוא כפלא MINIM המיתן העגור בקבל של 3 פרט. הקבלים המחוברים בצורה כזאת, קוראים קבלים במקביל. נדע ששני קבלים מחוברים במקביל. הם הצדדים החיוביים שלהם, מחוברים ישירות אחד עם השני הצדדים השליליים שלהם גם מחוברים ישירות אחת עם השני על ידי איכות. מה יהיה ערכו של קבל בדד אשר השפעתו על המעגל הזה? יש שקול להשפעה של שני הקבלים ביחד? כדי למצוא את הקיבול של קבלים המחוברים במקביל, כל מה שיש לעשות לחבר את הקיבולים של הקבלים. הסיבה לכך היא שאם הצדדים החיוביים מחוברים על ידי איכות, ניתן היה כל הצדדים החיוביים, ביחד כדי ליצור צד חיובי גדול. מכיוון שהצדדים השליליים שלהם מחוברים עיד איכות, יhelpן היה למזג את כל הצדדים השליליים, ביחד כדי ליצור צד שלילי גדול. כל מה שעשינו כשכיבלנו את הקבלים במגביל, זה ליצור קבל אחד גדול, מהקבלים הקטנים. את זכרו שהקיבל של קבל, זה קIDE לשטח לוחות הקבל, מכיוון שכיבלנו את השטחים הזדמינים, ביחד כדי לקבל את הקיבול הכולל, צריך רק לחבר את הקיבולים של כל אחד מהם. אפילו אם המטען האגור בכל אחד מהקבלים במקביל לא שווה, המטען שלהם אמור להסתכם למטען הכולל הנהגר בקבל השקול. האם הקבלים האלה במקביל הוגרים 1 קולון, 2 קולון, 3 קולון והתאמה? הקבל השקול שלהם אמור להגור 6 קולון. נגדות מהדברים האלה במעגל בו עסקנו בתחילת הסרטון הקיבול שקול של הקבלים האלה בני 6 פרד ובשלושה פרד יהיה קבל יחיד של 9 פרד נמצא את כמות המיתן שהקבל השקול יכול להגור שהוא מחובר לסוללה בעד 8 וולט נשתמש בהגדרת הקיבול ונמצא שהמיתן ההגור בקבל בקשה פרד הוא 72 קולון זה הגיולים כי המיתן האגור בקבל של שישה פרד היה 48 קולום. והמתן האגור בקבל של שלושה פרד, עשרים וארבעה קולום. המיתן הכולל בקבלים של שש תלושה פרד, הוא שבעים ושתיים קולום. וזה שווה למיתן האגור בקבל קצת אינטרנטית. נוסיף קבל של עשרים ושיבה פרד למאגל הזה. הקבלים יאגור כמות מסוימת של מטען, ויהיה מתח מסוימת על פניהם. ננסה למצוא את המטען האגור ואת המתח על פניה כל אחד מהקבלים. קודם קול נשים לב של הקבלים של שלושה, לשישה פרד, מחוברים עדיין במחביל. פירוש הדבר שיהיה אותו מתח על פניהם. אבל הפעם, הערך של המתח הזה לא ישווה למתח הצוללה. כי אפילו אם הצדדים השליליים שלהם מחוברים, לשאירות לידק השלילי של הסוללה. הצדדים החיוביים שלהם אינם מחוברים ישירות לידק חיובי של הסוללה, הקבל בנייסים לשבע פרד נמצא בדרך. בצורה דומה, גם המתח על הקבל בנייסים לשבע פרד לא יהיה שווה למתח הסוללה. כי אומנם, הצד החיובي שלו מחובר ישירות לידק חיובי של הסוללה, אבל הצד השנילי שלו אינו מחובר לידק השנילי של הסוללה. בקיצור, איננו יודעים את אם איננו יודעים את המתח על פני האלה לך'. איך נדע engine motor microscopic מה שאנחנו כן יודעים הוא מה המתח הכולל על פני המעגל כולו אנחנו לא יודעים מה ומתח על פני כל קבל בנפרד. אם כן, אנחנו ננסה להחליף את הקבלים האלה בקבל ש Randy נתחיל עם הקבלים של 6 פרד ושלושה פרד אנחנו יודעים שהם במקביל אנחנו יודעים שהם במקביל כי הצדדים החיובים שלהם מכוב�rowים ישירות אחת לשני והצדigm השנילים שלהם מחוב�ром ישירות אחד לשני. כשנשמש בכלל valuable למציאת השקול של הקבלים למקביל נקובט של קבל לשקול של הקבלים בני שלושה ומחרש פרד הוא קבל יחיד בין תשע פרד. עכשיו אף� אף אף אף אף אף אף אף אף אף אף אף אחד אחרי השני. אחרות, הצד החיובי של אחד הקבלים מחובר לצד השלילי של השני. ניתן להחליף אותם, וקבל שקול יחיד. בעזרת הנוסחה, נמצאת שקול שקבלים בטור, שהיא 1 חלקי הקיגול לשקול, שווה ל-1 חלקי 1 1 חלקי, חלקי 2 נציב את הערכים 9 פרד ועשה 7 פרד, ואני קובע ש-1 חלקי הקיגול לשקול שווה ל-0.148148. אין נשכוח לקחת 1 חלקי המספר הזה, כי זה יקבל 6.75 פרד. אנחנו יכולים להחליף את הקבלים בני צעי אישה ו-27 פרד לקבל יחיד בין 6.75 פרד. הטען איתן איתן, איתן, איתן איתן, על הקבל. השקול, בין 6.75 פרד הצד החיובי שלו ישירות להדק החיובי של הסוללם הצד השלילי שלו ישירות להדק השלילי של הסוללם. פירוש הדבר, כשהמתח לפני הקבל בין 6.75 פרד שווה שמונה וולט. נשתמש בהגדרת הקיבל, נקווה שהמיטן על הקבל בין 6,75 פרד, שווה 54 קולון. מכיוון שזה השקול של שני קבלים בטור, לשני הקבלים האלה שבטור, יהיה, חייב להיות, אותו מיטן כמו זה של הקבל השקול. גם לקבל של 27 פרד, וגם לזה של 9 פרד. יש 54 קולון הגורים להם. שלב זה, ניתן למצוא את המתח על פני שני הקבלים האלה. נשתמש בהגדרה של הקיבול. נציב 27 פרד ו-54 קולון. נקבל שהמתח על פני הקבל של 27 פרד הוא 2 וולט. כשנעשה את אותו החישוב עבור של 9 פרד, שהמתח על פני 9 פרד הוא 6 וולט. שימו לב ששני וולט הוא 6 וולט שווה ל-8 וולט המתח של הסוללה, כפי שאכן צריך. עכשיו נוכל למצוא את המטע נהגור בקבלים של 3 פרד ו-6 פרד. אנחנו יודעים שהמתח על פני שני של 3 פרד ו-6 פרד הוא 6 כי המתח על כל אחד מהקבלים המחוברים במקביל צריך להיות שווה למתח על פני הקבל השקול שלהם. כשאנחנו יודעים את המתח נשתמש בהגדרת הקיבול עבור הקבל בין 3 פרד, נקבלים שמיתן ההגור הוא 18 קולום. בעזרת אותו חישוב, עבור הקבל של שישה פרד, מקבלים שהמיתן העבור הוא 36 קולון. זה הגיוני, כי 18 קולון ועוד 36 קולון שווה 54 קולון, שוב המיתן ההגור, הקבל השקול של פתישה פרד,